Вечір може дамо трохи часу. А я думаю, що можемо починати вже вчасно. Ми будемо поки що вирішувати певні технічні проговорювати певні технічні питання, а люди будуть приєднуватися. А щодо тривалості заходи, скільки ми розраховуємо годину? Ну взагалі то мова йшла про півтори години. Давайте <питання> подивимося, як <питання> буде йти розмова. <питання> чи вистачить нам часу <питання> на е, всі питання? А скільки у нас буде додаткових питань? Я буду стежити за питаннями е, в чаті. <питання> І вже, so, з, виходячи з цього, приймаємо рішення. Сюзан, uh, yeah, а good. вас yeah. потрібно yeah. представити? Yeah. Так, я думаю, що це варто зробити. Я вбиралася взагалі-то відкрити you're... сьогоднішню зустріч. Your... Чи ви yes. хотіли б це зробити, yes. пані Галино? Ні-ні-ні, краще, щоб ви це зробили. А якщо ви не заперечуєте, я б могла наприкінський сказати кілька заключних слів, і uh, розповісти, yeah. де можна буде знайти okay. uh, запис сьогоднішнього заходу. Добре? So right так, uh, дайте вже час, я запускаю тоді учасників. Yeah, Давайте. Okay, Добре, всіх запускаю, 25 осіб наразі маємо. Normal rate, so let's see. Звичайний з'являється десь 30% від зареєстрованої кількості. I see lots of names that I Бачу багато знайомих імен. Yeah. Names, да, знайомі імена, знає друзі. Alumnies, багато випускників. Пітання. Hi guys. Всех вітаю. <laughs> Hello, Galina. Hello. Hello. Як, як справи? Супер. Hello everyone. I like to see you again. Що вас надихає? Today or in general Сьогодні чи взагалі? Tell what's for you. Mm. Просто скажіть, are, що yeah, on для вас today, or... важливо. <laughs> Нам важливо почути <laughs> надихаючу людину Брюса <laughs> Едварда. Знаєте, завжди приємно бачити щасливих, so, усміхнених людей. Я тут деякий час, кликаючи Admit All. Yeah, yeah. Так, я натискаю ще раз в so кнопку, uh, започити всіх, Сьюзен, uh, ваша okay. черга, сказати кілька Edwards, слів. And вітаю, колеги, мене звати Сьюзен Ебвардс, багатьма з вами ми вже знайоми, uh, я співзасновниця EMA разом із Брюстом, і я вітаю на нашому першому заході, Hot Topics on Mediation. Я, перепрошую, буду трошки відволікатися для того, щоб випускати нових учасників. Я буду хостом цього заходу, будемо працювати разом з паном Борисом, який забезпечуватиме Технічно, складову. І також пані Галина і пані Луїза відуть на себе роль інтерв'юерів Брюса. А наприкінці заходу я скажу, де. Добрий день, шановні учасники. Вітаємо вас на заході. Хочу трохи розповісти про функціонал перекладу з англійської на українську мову та з української на англійську. Ми Сьогодні організовано синхронний переклад на нашому закладі. Для того, щоб почути переклад на українську мову, вам потрібно вимкнути переклад, натиснути на значок глобуса внизу екрану, ліворуч від, від кнопки вийти. Якщо ви берете участь з мобільного телефону, то потрібно натиснути на три крапки, і тоді з'явиться переклад, глобус перекладом. Якщо ви хочете слухати переклад на українську мову, натисніть українська, там буде написано, і натисніть готово, якщо є така у вас опція. Якщо теж саме, але ви хочете на англійську мову слухати, будь ласка, так само виберіть, нажміть на значок глобуса, та виберіть англійську мову, і ви будете чути англійську мову. Дуже дякую. Берес, я хочу перепитати, чи всі зрозуміли, де треба тиснути? А, у Кого не буде виходити, будь ласка, в чат напишіть, і ну, вам покажуть. Це нижня панелька, там може бути або глобус, або може не написано бути українська або англійська. Просто туди тиснути, і воно йде, переключається з однієї мови на іншу. А, окей. А, а, тобто сьогодні дві робочі мови у нас англійська і українська. Тобто, тому що ми вирішили, що а, сьогодні у нас не а, урок англійської мови. А сьогодні ми повинні взяти максимум цінності з цього заходу, тому що, сказати чесно, а... те, що Брюс а, погодився сьогодні брати участь у нашому заході, це дуже-дуже велика удача. А, Брюс, я навіть чомусь подумала зараз, скільки коштує година вашого часу, але не будемо з цього починати. Можливо, на потім задамо це питання. Да? Тому що дійсно те, що робить Сюзан, Едвардс і Брюс Едвард, ви бачите, що у них спільне прізвище, тобто це родинна справа. Не просто за, за, за, за зробити цю академію, що у нас є Едварс Медіашні Академії, але допомагати те, що вони роблять, це просто грандіозно. І, власне, я хочу представитися сама з, з, з, з кимось ще не знайомий. Мене звуть Галина Юріменко, я керівник українського центру медіації. Я є випускником а, програми FIF eh, Fellowship Program. Тобто eh, я познайомилася з Сюзан і, і Брюсом під час перебування в США. Сьогодні хотіла зробити навіть фотографію, показати, де ми всі разом стоїмо вдома у Сюзан і у Брюса. Але вирішила так сьогодні цього не робити. От. Тому у нас є два проекти, фактично які а, Сюзан і Брюс а, погодились робити, і це, ну, я не знаю, як можна оцінити той вклад, який вони роблять насправді. А, два проекти. Один проект це Edwards Mediation Academy відкрила двері свого закладу для українців, які бажають позайомитися ближче з медіацією. Тобто програма, яка була комерційним проектом в Україні, вона зараз на певний період часу вона відкрита як доступний, а, без, ну, його не хочу сказати безкоштовний, програма, яку ви можете собі дозволити і не платити за неї. Тому, якщо ви ще не там, то можна доєднатися і отримувати ну, цю прекрасну програму. А, Якщо треба, то ми дамо посилання дещо і як. І, власне, в рамках цього проєкту з'явилася нова ініціатива, яку ми робимо разом з нашими партнерами. А, Луїза Романадзе, Українська академія медіації, проєкт «Консент» при підтримці проєкту Європейської ради. А, і з'явилася ідея зробити зустрічі з гуру медіації. А, в рамках цих зустрічей планується десь шість зустрічей зробити, і, власне, Брюс відкриває сьогоднішній цикл. Ще раз хочу сказати, що це для нас дуже почесно, тому що я розумію, що це дійсно такий дуже великий подарунок нам всім. Я не хочу більше бути на сцені, тому що ті, хто зі мною більш знайомий, ви знаєте, що мене дуже важко потім прибрати зі сцени. Тому я хочу зараз надати можливість Брюсу більше говорити і Сюзан більше говорити, Єдине, що хочу сказати, що якщо думати, кому було важче починати робити медіації, то як нам не хочеться казати, як нам важко, то, але я все-таки скажу, що Брюс починав ті часи, коли про медіацію в Сполучених Штатах, я думаю, мало хто знав. Його особиста історія, як він прийшов до медіації, як він приймав рішення, Стати медіатром, як реагувало оточення, що його надихало. Я думаю, що всі, вся ця інформація, особистий досвід Брюса, він може надихнути нас також і сказати, що, що б ми не робили, якщо ми щось робимо, то наші дії завжди приведуть до успіху. Я, до речі, Сюзан запитувала. Коли вони зустрілися, коли же Брюс був медіатором чи ще не був медиатором, це також дуже цікаво, тому що це просто сумки, але зараз не про це. Пропоную Брюсу запропонувати слово, щоб він вже починав говорити. І е, хочу, а да, і ще один, давайте домовимося про правила технічні, як ми будемо сьогодні задавати питання. Да? Тому що питання заохочуються. Це не наш з Луїзою захід, це ваш захід, насправді. Да? І ми тільки з цього будемо свої бенефіці якісь отримувати, ну, які для нас також важливі. Тому це ваш захід. Брюс сьогодні ваш, якщо Сюзан Сюза не заперечує. Тобто будь-які запитання, які у вас є, Будь ласка, будете задавати Брюсу, але давайте домовимося, щоб ми до цього прийшли наприкінці зустрічі. Добре? Тому ваші запитання давайте будемо писати в чат. У нас є сюдан, у нас є перекладачі, ми з цим впораємося і простір для запитання обов'язково буде. І ми до ваших запитань повернемось трошки пізніше. І е, хочу починати, якщо ви не заперечуєте. Добре? Брюс, ваш час виходити на сцену. Запрошуємо. Uh, перше запитання. Я думаю, що це запитання насправді. Так, да, будь ласка. Щось Брюс, Брюс хотів ще сказати. Що Я, я, я, я. можу я сказати uh, uh, кілька слів? я, я. for the kind introduction to both дуже дякую за те, як ви нас представили. Я б хотів лише трішки вас поправити. Ви сказали, що всім пощастило мати нас зі сьогодні на цьому заході, але я також хотів би, в свою чергу, подякувати за... Запрошення, і також нам також дуже приємно бути тут, мати можливість поділитися інформацією. Я, зазвичай, вибачаюся за те, що не можу виступати українською мовою. Borders, religions so маємо користуватися послугами перекладу і намагатися порозумітися за допомогою перекладачів. Ті, хто мав можливість. Бути знайомим з моєю діяльністю, ти знаєш, що я працював дуже багато з різними людьми, і мені, насправді, дуже цікаво і приємно слухати людей і чути людей. І знаєте, як Мартін, Лютер Кінг говорив що, говорив, що кожна людина є таким стовком надії для найближчих людей, для друзів. Я думаю, що ви, шановна спільнота, медіаторська спільнота, як медіатори, як професіонали у своїй справі є і будете стовком надії для багатьох людей. Давайте починати. Наскільки я зрозумію, це в тому числі про те, що Брюс може задавати питання вам. Да? То ми зробимо також це наприкінці. Добре, Брюс, перше запитання. Скажіть, будь ласка, як все починалося? Як все починалося? Який стан тоді медіації був? Чи люди знали, що таке медіація? Хто ви були на той момент? І як вони реагували на ваші рішення стати медіатором? У майсторії Аймфонд теленг на атлет іго ор знаєте. Мені дуже подобається розповідати свою історію не well, тому, що student, я егоїст uh, або тому, що um, я найбільший фанат самого себе, а тому, що якщо мені вдалося це зробити, то і вам вдасться. Історія із я хотів хотів би свою історію. Лише підкреслити, що а, все можливо. Я народився в родині в звичайній родині, батько був інженером, мати вчителькою. Вони розлучилися, коли я був підлітком. Я закінчив школу, пішов до університету, вивчав психологію, але мені завжди було цікаво дещо інше, я розумів, що... Психологія мені знадобиться в житті, younger, але... Водночас розумів, що це лише, скажімо так, додатковий сітіл до того, чим би я хотів займатися в майбутньому. Потім я почав працювати молодшим юристом, втопив до юридичного факультету, закінчив юридичний факультет, але, знаєте, мені щось, це одно, не подобалося зокрема в частині вирішення спорів. Я розумів, що те, як вчать юристів вирішувати спори, не зовсім відповідає тому, як це має відбуватися, на мою думку, виходячи з моїх знань у сфері психології. Uh, Мені завжди подобалася ідея uh, фраствбирати. Uh, Людей в одному приміщенні, в одній кімнаті, і давати їм можливість поговорити, проговорити певні питання, взаємні претензії. Мені завжди здавалося, що це є більш продуктивним. Чого все починалося? Починалося з того, що в комерційному середовищі медіація як такої не існувала. В деяких сферах медіація була наприклад, у сімейних uh, справах, в деяких інших сферах, але підходи, модель були зовсім іншими. І я наважився спробувати. Кілька років експериментував, тестував різні підходи, врешті-решт, Пішов з юридичної фірми, де працював. Орендував на велике е, приміщення разом із е, партнером, який також вірив у е, цю справу. Е, і ми заснували е, одну з перших, а можливо і найпершу е, компанію, яка займалася е, саме медіацію і вирішенням спорів у комерційній сфері. Все це відбувалося в 90-ті роки. І тут дозвольте нагадати, що в ті часи в мене не було, знаєте, такої Репутації uh, в юридичному середовищі, в тому сенсі, що я uh, не був uh, якимось uh, знаним юристом uh, чи адвокатом на той час, а uh, я не був uh, судею у відставці. Я був лише ентузіастом, який повірив у свою справу, і... Uh, певний момент змусив змусив повірити в цю справу інших людей, які долучилися до а, нашої справи. До речі, до речі, мої батьки думали, що я зїхав з Гузду. ну, уявіть собі, піти з юридичної фірми, почати займатися, бо значим, але я вірив в те, що робив. І, знаєте, мої сподівання, і те, як я собі бачив цю справу, врешті-решт виправдало себе. Я бачив, що люди готові говорити. Так, вони по-різному реагували. Але, врешті-решт, Наша справа well, пішла, і через кілька років, через багато років після того, як ми so почали займатися комерційною медіацією, я зустрічав людей, які казали, uh, «О, oh, я пам'ятаю, пам'ятаю, як ви uh, починали про це писали uh, в газетах, як uh, якісь хлопці and організували and, and цю uh, компанію з комерційною медіацією». Робили перші кроки в цьому напрямку. І, знову ж таки, це доводить ще раз, що це можливе. Це, це можливе. Брюс, чи було якась формальна освіта? Я перепрошую. В медіації, в медіації щось було? Чи... У мене на той момент не було особливо формального, формальної освіти, як такої, тому що не існувало такої освіти. Це була нова галузь, яку ми створювали на ходу. Я, звичайно, міг якось... Я не міг піти у найближчий інститут і знайти, або університет, і знайти факультет. Такого не існувало. У мене... Я був змушений навчатися на ходу. мені, е, приходилося розмовляти з тим з тими людьми, які мали певний досвід у медіації, особливо у сімейному праві, тому що там була були якісь вже процеси, які е, якісь навички вони могли якими могли вони поділитися. Були медіатори, був один медіатор, який мав досвід роботи у в'язницях під час повстанню, під час оцих заколотів. І я подумав, якщо вже хтось зумів у такій ситуації проводити медіацію, то мені варто в нього повчитися. Але... Решти можливостей для освіти не існувало. На щастя, мені вдалося на початку своєї кар'єри стати одним із співпрофесорів або викладачів в університеті, який має так званий Страус Інститут. Там є курс по медіації. І за останні 20 років це найкраще місце, де можна навчатися медіації в США. Мене туди представили для того, щоб я там викладав. Але я одразу сказав, що я не є професором. Я просто займаюся медіацією щодня. І той, хто заснував, засновник цього курсу, він сказав, ми саме це і цінуємо. Нам не потрібна теорія, нам потрібна прагматична інформація з цієї теми. І студенти, які навчалися у нас, вони не, були, вони не були з одного, скажімо, факультету. Це були люди з різними досвідами, з різними освітами, і в тому числі, і релігійні якісь служителі, і правники, і судді колишні. Сюзан є консультанткою. І вона дозволяє а, нам а, разом будувати кращі курси для навчання медіації. Це так звана піраміда навчання. Студенти, які навчаються в онлайн-форматі, вони за запам'ятовують, насправді, не так багато, десь близько 5% інформації, якщо їх викладати у стандартному форматі онлайн, затримуються надовго. І ми... Розробляємо наші курси так, щоб навчання було більш ефективним, щоб те, що ми викладаємо, залишалося в головах надовго і глибоко насправді. І, відповідно, ми структуруємо свої курси. Ми Будуємо курси якомога більш прагматично і практично. Коли, якщо ви прийдете до нас навчатися, я сподіваюся, що ви зможете відчути, наскільки прикладними, практичними є наші е, заняття. Ми не говоримо багато про теорію, ми максимально прагматичні і націлені на практику. Отже, ось, ось так, така історія, і на, на даний момент я маю досвід викладання вже протягом 30 років, і я працював більше, ніж 20 країн, і тим не менше я кожного дня навчаюся. Це без, безкінечний процес, постійний, безперервний. Навчатися, як розв'язувати конфлікти, це заняття на все життя. Дякую. Лиза, я маленьке запитання, і потім ви, добре. Я просто знаю, що Edwards Mediation Academy — це сімейний проєкт. Тобто ви робите разом з Susan, Брюс, uh, Susan, Edwards Mediation Academy. А ми, ми знаємо, що uh, між партнерами іноді бувають суперечки. Can you, can you, mute, the, can you mute the background Ukrainian? Because I'm having a hard time hearing the translation. Ага, uh -huh. добре, добре. Uh -huh. Так. Український на фоні. Yes, better. Thank you. Ага. Uh -huh. Так, uh -huh. Edwards Metropolitan Academy сімейний партнерський проект. Я б сказала так, да? Приватне питання. Чи ви використовуєте навички медіатора а, в розмові зі своїм партнером про розвиток проєкту? Тому що конфлікт він розвиває. Дякую. Yes. <реш> так, мабуть, краще поставити це питання моїй дружині. Іноді вона в наших сімейних спорах обрала б швидше адвоката, а не медіатора. Але якщо говорити про партнерство із моєю жінкою, то я хочу сказати, що мова медіації – вже настільки є засвоєною в нашій родині, що мені складно залишатися медіатором в сімейних спорах всередині нашої, нашого проекту. Але питання прекрасне. Добре, дякую дуже. Луїза, будь ласка. Дякую. Вітаю, Брюсе. І вдячна за те, що сьогодні ви ділитесь з нами вашим досвідом і що ви розказали про те, як ви починали. А зараз, будь ласка, розкажіть нам, що відбувається зараз? Як виглядає медіація зараз у вашому виконанні? Хто такий Брюс Едвард зараз? І що зараз про це, про медіацію, про вас, про ваші ідеї, думають люди, які вас оточують? Прекрасні запитання. Давайте я їх розділю на декілька частин. Якщо говорити про сучасне середовище в сфері медіації, я поговорю, в першу чергу, про досвід роботи в США. Є тенденція зростання інтересу до медіації, і я б сказав, що це попит на медіацію. Це спостерігається і в судах, і всі, хто споживають е, послуги е, тяжб, тобто будь-які насправді галузі, комерційна і е, високотехнологічна, всі ці галузі потребують іноді медіації. Існує стаття в юридичному журналі, яка десь вийшла кілька років тому, у, в, в грудні, і там якраз йшлося у цій статті про те, що е, судовий процес слухання починає зникати як, як такий тому що у, у цивільній юрисдикції е, насправді менше, ніж 1% всіх поданих е, справ закінчуються в суді, в, в залі судових засідань, саме через цієї причини, тому що сторони, сторони виявляють бажання завершити цей спір через медіацію. Е, отже, ми знаємо, що статистика... Е, показує, що насправді невелика кількість е, е, порушених справ е, завершується в залі засідань судових. І це, звичайно, має цілу низку переваг для всіх сторін. Якщо говорити про професію медіації або медіатора, ми бачимо, що за останні 20 років ця професія стала дуже популярною. Багато хто з судів у відставці і з досвідчених літніх юристів отримують цю професію, професію і починають працювати медіаторами. І тут є ось розуміння, що така кількість професіоналів навчених в сфері медіації сама по собі говорить про велику великий попит, велику потребу у медіації. Отже, ми бачимо чітку тенденцію зростання, і це масштабне зростання. Тоді виникає питання Таке. Що далі буде? Що ми можемо прогнозувати? На даний момент комерційна медіація, бо медіація в комерційному секторі пропонується у багатьох різних форматах, модальностях. Існує багато медіаторів і компаній, які пропонують ці послуги. І у США однієї з моїх цілей полягає у тому, щоб забезпечити е, слідування, наслідування правил медіації у найчистішому сенсі цього слова, е, які є ключові якості медіації. Це процес, який базується на інтересах е, медіація має бути має базуватися на самовизначенні сторін і муддяція має враховувати чесні емоції, які є невід'ємною частиною будь-якого конфлікту. Я, працюючи медіаторами, завжди uh, говорю про це у своїх uh, тренінгах і працюю відповідно до цих принципів і основних характеристик медіації. Хто такий зараз Плюс Едвардс в США? Я сподіваюся, що на даний момент я набагато більш досвідчений і освічений професіонал медіації, ніж тоді, коли я лише починав свою кар'єру в медіації. Я сприймаю себе, м, скоріше, як е, процес, а не як об'єкт або факт. Я займаюся професійною медіацією щодня. І щодня я начебто починаю з чистого аркушу. Я навчаюся кожного дня, кожного дня стикаюся з новими складними ситуаціями. Кожного дня з'являються у мене в конференц-залі нові люди, які ставлять свої запитання. І ці запитання можуть звучати як скільки вам процесів медіації вдалося провести за свою кар'єру? А що нового ви можете запропонувати саме мені? І тому необхідно до кожного до кожної справи потрібно готуватися дуже ретельно. І якщо ви працювали з ви вперше працюєте з людьми, ви зустрічаєте їх вперше, ви повинні побудувати, докласти до всіх зусиль, щоб побудувати довіру між вами, і, і це вимагає справді багато часу і знань. Не можна допускати ситуації, коли ви втрачаєте терплячість, і, інакше медіація не зможе бути успішною. Не варто пробувати і робити йти навпростець, йти найкоротшим шляхом. Необхідно дотримуватися принципу об'єктивності. У мене було таке невеличке дослідження, і я пам'ятаю, була стаття про приховані упередженості або такі неявні упередженості в процесі медіації. Як ми сприймаємо середовище, в якому ми знаходимося? Сьогодні для нас важливо знати от що із цього дослідження. що довше ми займаємося медіацією, то більше ми втомлюємося, то швидше втомлюється наш мозок, і то менше ми здатні критично сприймати, що відбувається, ми втрачаємо. Хва хваткість мозку, ми ä, пропускаємося помилок, ми втрачаємо об'єктивність, автентичність, тому необхідно все це враховувати. Ось ці короткі шляхи можуть бути дуже небезпечними. Це інша велика тема, ми, ми не будемо вдаватися в неї дуже детально прямо зараз. Дякую, Брюсе. Га мікрофон. Мікрофон. У вас виникне мікрофон, пані Гавне. Що я почула, як ми <сум> Брюс робив медіацію кожного дня? Я підніму її і підніму. Добре, так, зробила. Uh, що я почула uh, від Брюса? Що uh, він робив медіацію кожного дня? Думаю, що зараз також він робить кожного дня я не знаю, скільки можна запитати. Uh, це значить, що людина закінчила, ну, тобто. Вона повністю в медіації, повна в медіації, тобто ну, успішний медіатор. Питання таке, чи існує якась бізнес-модель того, як Брюс працює в медіації, тобто медіація як бізнес, звідки клієнти, чи є якісь продажі або щось, що допомагає просувати ці продукти, яка цінова політика, як це формується, а як виглядає продукт? Чи бувають випадки, коли є відмова від кейсів? Багато питань, я знаю, але я сподіваюся, що все зрозуміло. І... Зрозуміло, да? Тобто бізнес-модель, да? що дозволяє бути успішним? і Чи є якась специфіка того, що ви щось таке робите, що є успіх комерційний, скажімо так? Брюса Едвардс як медіатора. Вау, wow. uh, <laughs> це дуже дороге запитання. Наша <laughs> um, <well>, I... <laughs> академія пропонує... Innovation. 30-годинний курс із медіації як професії, як кар'єри. Я навряд чи зможу вкластися в 5 хвилин відповіді на це запитання, але я спробую. Є два, дві точки зору. Макро, тобто як ми орієнтуємо себе в цьому секторі медіації як бізнес, і мікроперспектива, тобто як ми як індивідуальність себе позиціонуємо. Беремо першу точку зору. 35 років тому ми почали будувати не тільки бізнес, а й професію. При цьому ми, звичайно, орієнтувалися на бізнес-структуру, як її побудувати. Кожного дня ми приймали відповідні рішення, деякі з них були гарними, Інші нам приходилося повертатися і переробляти. Коли ми будували ось цю бізнес-структуру, ми розуміли, що ми, ми по факту будуємо сервісний бізнес, тобто бізнес із надання послуг. І тут одразу виникають запитання, як врегулювати відносини всередині офісу, як його взагалі зонувати, як побудувати процеси. І зараз ось ця комерційна компанія, яка пропонує послуги медіації, називається GEMS. Ми маємо у своєму портфоліо за минулий рік близько 18 тисяч процесів медіації. У нас десятки тисяч медіаторів працюють у цій компанії GEMS. Бізнес-структура е, полягає у тому, що всі медіатори, які працюють, вони е, мають контракти із компанією GEMS як незалежні самозайняті медіатори. І ми насправді... Ось це питання, як побудувати бізнес-модель, розглядали довго, тому що ми, справді, кожен з нас є індивідуальністю, у нас у всіх є свої якісь прагнення, свої амбіції, і як нам зібратися під дахом однієї компанії, так, щоб ця бізнес-модель запрацювала, щоб вона була ефективною. І зараз ми вже знаємо, що це можливо, Якщо uh, правильно, розумно це все побудувати. В США, тим не менш, ми маємо враховувати, що uh, більшість медіаторів uh, працюють не у великих, Компаніях, а у невеличких uh, таких групках, коли їх там троє, п'ятеро, шість, шість. Вони працюють зазвичай на якомусь локальному рівні. Вони, де хтось з медіаторів, взагалі працює абсолютно індивідуально і незалежно, працюють із домашніх офісів, вони працюють в онлайн форматі через Zoom. І вони ось так, саме ось так, будують свою біду бізнес-модель. Вони економлять на великих офісних приміщеннях. Я говорю це до того, що в США є багато різних моделей бізнес-моделей, які дозволяють медіаторам успішно працювати і існувати. У нас є ось ця велика корпоративна структура, James і до, до, завдяки цьому ми, ми можемо використовувати вже таке велике комерційне ім'я цієї корпорації «Джемс» як авторитет, як вагу на, на ринку медіації. І саме завдяки тому, що нас так багато, що це кілька різних офісів потужних, ми, ми користуємося зараз цим, цією перевагою. I walked into an office space that was uh але дозвольте нагадати, що 30 років тому, коли я починав, це було зовсім по-іншому, У нас був лише невеличкий офіс. Моя сестра допомагала мені з офісною роботою. В нас були дуже обмежені ресурси, в нас були дуже обмежені можливості, в тому числі з залучення клієнтів. І Поступово-поступово ми прийшли до того, що зараз в одному з наших найбільших офісів працює величезна кількість людей, офіс займає два поверхи в великому бізнес-центрі, але все це добувалося поступово, все це відбувалося крок за кроком. Насправді готових рішень немає. І кожен професіонал, кожен експерт у своїй справі має власні відповіді на питання, як будувати свій бізнес, як будувати свою репутацію. Але, звичайно, є певні. <питутію> універсальні поради, зокрема, адекватно і належним чином оцінювати свої можливості, свої навички, бути готовим розвиватися, знову ж таки, розвиватися поступово, ширити свою діяльність як в географічному сенсі цього слова, так і в професійному сенсі, залучаючи до свого портфоліо прави, різні справи і різні спори. Знаєте, коли я виступаю за кордоном, я виступаю за кордоном, Перед медіаторською спільнотою, я завжди переконуюсь в тому, що медіаторська професія медіатора, так само, як і інші професії, які Таким тим чи, чи, чи іншою мірою, використовують медіацію у щоденній діяльності, не стоїть на місці. Тобто, постійно що щось змінюється, і ці зміни зумовлені змінами, змінами в навколишньому середовищі, змінами в тому, як взаємодіють люди в тій чи іншій сфері діяльності. Тому я б сказав, що... Для успішного розвитку бізнесу необхідно бути завжди готовим до і завжди мати стратегію на майбутнє. Тому що існує чимало у них історій, коли бізнес зознавав невдачі, саме через брак стратегічного мислення, саме через брак планування і саме через те, що люди боялися робити кроки-перети і опановувати нові терени я наведу, uh, приклад, наразі в, в Сполучених Штатах Америки є... Uh, є така тенденція, коли в компаніях, наприклад, IT-компаніях, в державних установах, навіть у великих комерційних корпораціях призначаються так звані «гумани». Тобто, ті люди, які, до чиїх обов'язків входить мінімізація конфліктних ситуацій на роботі. Чому з'явилася така тенденція? Тому що виникло і власне вкорінилося розуміння, що конфлікт – це те, що по суті, негативно впливає на продуктивність, на результативність компанії чи корпорації. Звичайно, без, взагалі без конфліктів жити неможливо, і це навіть не конструктивно. Тому що конфлікт певною мірою може вести до пере. Але велика велика кількість конфліктів це те, що по суті стопорить роботу та розвиток компанії. Тому були було прийнято рішення власне створити такі позиції в багатьох компаніях, корпораціях і таке інше і люди зазвичай мають навички у сфері медіації, у сфері залагодження конфліктів і повертаючись до питання побудови кар'єри, насправді навички медіації є корисними для будь-яких е професіоналів, але для того, щоб бути успішним саме в сфері інізіації, необхідно саме а, мати стратегічне А Луїза, чи можна мати? додати, Галино, можна додати щось? Буквально кожного тижня, три-чотири рази на тиждень, The conversations I have more, more definitely the majority are not from people that to to in the United States, they're from people who are teachers потенційними студентами нашої академії, і знаєте, що найцікавіше що All дуже багато з них, зовсім, не мають планів ставати медіаторами і практикувати медіацію у Сполучених Штатах. Зі мною зв'язуються лікарі, вчителі, представники абсолютно різних професій, які б хотіли опанувати so навички медіації для того, щоб використовувати other. їх, їх у своїй відповідній професійній професійні діяльності. І uh, кількість таких людей uh, постійно зростає, uh, принаймні, у Сполучених Штатах Америки. Знаєте, я називаю це наступним uh, поколінням uh, медіації. Uh, тому що дійсно з'являється та культура вирішення спорів, культура медіації і все більше представників абсолютно різних професій, як юридичних, так і неюридичних розуміють користь медіації. Conflict in many countries. Ніж питання куди нас це приведе, що мається на увазі, а взайду медіація теж сам про те, цет теж не кінцева мета, так би мовити. Це не кінець, це навпаки початок певного процесу. І, relever... і ми дуже часто піднімаємо euh, це питання, як, як, як, як саме потрібно розглядати роль медіації, зокрема, під час роботи з нашими колегами з інших країн, тому що і я, і Сьюзан працюємо не лише в Сполучених Штатах, а й, власне, на і міжнародною спільнотою. І от це дуже часто постає питання, а яким є місце медіаційного процесу у вирішенні спорів і чого саме ми бажаємо, яким, який результат ми бажаємо побачити, починаючи процес медіації. І при цьому дуже важливо враховувати і національний контекст, тому що в залежності від країни, в залежності від Континенту відповіді можуть бути абсолютно різними в залежності від того наскільки люди в певній країні наскільки суспільство в цілому наскільки органи влади готові до того що медіація може стати більшою чи меншою мірою частиною процедури вирішення спорів у найрізноманітніших A question was uh, asked earlier, uh, I didn't get to it, and it's somewhat uh, uh sort of mundane. I don't mean that dismissively, but I'll answer it now. І ще одне питання, звичайно, раніше, щодо того, яким чином формуються ціни за послуги медіації. Я спробую коротко відповісти, хоча, знову ж таки, універсальних відповідей немає. Можна виставляти рахунки за годину, можна виставляти рахунок за день роботи. Це залежить від медіатора в пенале прави концерта дехто із вони канат стейк розуміє виставляє рахунок за результатами роботи в цілому а робота може тривати не години а скажімо дні чи навіть тижні. з москомер медієтор в сфері саме комерційної медіації а медіатори зазвичай виставляють рахунок або за годину, або за. День роботи, тому що, насправді, дуже важко передбачити, скільки триватиме процедура медіації, на відміну від, скажімо, інших професій, інших професіоналів, результати роботи, яких можна побачити або відчути, наприклад, якщо йдеться про виробництво, якогось. То тут випадку медиації досить складно. А насправді щось передбачити Щодо ситуації, коли коли е, сторони відмовляються від медіації на, м, у певному етапі. Це питання, чи має бути якась плата за скасування медіації, тобто, чи мають сторони щось сплатити медіатору. Знову ж таки, все залежить від рішення людини, яка забезпечує медіацію, але Маю сказати, що, uh, мабуть, що має, тому що uh, медіатор докладає uh, зусиль. Uh, медіатор uh, робить свою роботу, і це не його провинна, що на певному етапі сторони відмовляються. Я мала на увазі, чи були випадки, коли Брюс відмовлявся від медіації. Оце цікаво. Uh, тобто... Не захотів робити, ну, з якихось причин відмовився робити медіацію, чи бувало таке. Чудове питання. Чудове питання. Я дуже рідко відмовляюся від прав, Наприклад, якщо, has been наприклад, a lawyer particularly coming back to mediation has якщо, historically been um uh, untruthful or a Наприклад, юрист, з яким я вже стикався в професійному середовищі, і ця людина поводилася по відношенню до мене непрофесійно, зверхньо, неадекватно, також для мене табу справи, у яких стащенослужителів звинувачують у педофілії, розвещені неповнолітніх. Я відмовляюся від деяких справ, в яких йдеться про сексуальні домагання в робочому середовищі, якщо до мене звертається сторона, якому також за окремих обставин я відмовляюся від прав в яких до яких залучені е, діти, хоча я не можу сказати, що е, я взагалі не працюю з такими справами? У мене є досвід е, у цій сфері, і е, навіть більше я, мабуть, маю певно, можу навіть дати поради е, в е, таких справах, але не завжди їх беру. Mm -hmm. Дякую, Брюс. Зараз я Луїзі передам слово. Луїза, перепрошую дуже, да? Просто хочу сказати, звернутися до того, що Сюзан каже, і Брюс каже, що медіаційна навичка стає навичкою життя. А у нас є проєкт німецький, Мюнхенська академія, Мюнхенська торгово-промислової палати. І я в групі зараз запитала в німецьких медіаторів, скільки там було юристів, тільки один юрист. І... 16 людей, один юрист. Всі інші, вони навчалися саме для застосування цих навичок в професійній діяльності. Тобто це не про чисту діяльність медіатора. Тому Сюзан і Брюс, я розумію, про що це. Де люди хочуть для, для життя вже ці навички розвивати, для професійної діяльності. Це навичка майбутнього або в теперішнього часу вже дійсно. Будь ласка, Луїза. Дякую, Олина. Дякую, Брюс. Насправді, те, чим ви тут з нами сьогодні ділитись, воно знаходить дуже так багато відгуку всередині. І стосовно того, що не всі готові зрозуміти нас, і наше бажання зараз розвивати медіацію в Україні, і те, що ми віримо в те, що ми робимо. Тому ваш приклад, приклад того, що успіх він приходить, для цього, звісно, потрібно докладати послідовно зусиль, він дуже надихаючим для нас є. І про те, що. Багато хто з нас з одного боку готовий відмовитися від юридичної практики на користь медіації, тому що це більш екологічно. І в контексті того, що багато хто проходить медіацію просто, щоб здобути ці навички, тому що використовують їх в подальшому в основній професії. У нас так само є багато різних прикладів, коли на навчання приходили і а, лікарі, і навіть в нас був кипіталь дальнього плавання, коли ну, дійсно потрібно володіти навичками комунікації для того, щоб можна було спілкуватися. Тому... Оскільки і в мене є багато відгуків, я так розумію, і в інших учасників теж саме, тому я, мабуть, зараз запропоную, щоб учасники задавали, ставили свої запитання до вас, тому що а, ну, багато всього виникає, який хочеться щось уточнити, щось кудись заблибити, кудись піти, тому, будь ласка, якщо є запитання, а, саме, саме можливість користатися зараз. Є відгук, thank you, Bruce, for your generosity. Все, Добре. Чи є запитання? Давайте вживу тоді. Да? Будь ласка, Олег. А, дивіться, я, я дивлюся на час. Да? Ми домовлялися сьогодні на тридцять хвилин. Прошу лаконічні тоді запитання, да? тобто пробуємо робити це. Дякую дуже. Дякую. Але підкажіть, будь ласка, українською, англійською як краще буде? Давайте українською, не знаю, щоб всі розуміли. Угу. Брюс, дякую вам за таку надихаючу зустріч. Я почув від вас про те, що ви прийняли рішення залишити кар'єру юриста, кар юриста і піти в абсолютно нову сферу, медіацію. Скажіть, будь ласка, де ви черпали натхнення? Для цього сміливого року. Страшно було обрюс, чи не було. I would be misleading you to suggest I wasn't fearful. Я б сказав неправду, якби стверджував, що не було страшно. Знаєте, коли є певна стабільність, хороша робота, то досить складно покинути все це і податися шукати щастя, де де інде в абсолютно новій сфері, і при цьому не відчуваючи жодного, жодних сумнівів і страху. Але я відчував знаєте себе як еквілібрист на трапеці у З одного боку страшно а з іншого боку, коли ти там наверху на на на самій висоті все дає дарує неймовірне. Відчуття. І так, дійсно, бувають моменти невдач. Бувають моменти, і були моменти невдач. Були моменти, коли з цього, цієї пікової точки злітаєш донизу, але через них необхідно було пройти їх, необхідно було подолати. І, знаєте, я не можу сказати, що не було складно. Коли ми пропонували свої послуги тоді, багато років тому, дуже часто нам, перед нами просто да, зачиняли двері. і казали, та не потрібна нам ця медіація, і нікому вона не потрібна. І були моменти стумніву, були моменти, коли ми не знали, а чи дійсно а ця нова професія взагалі потрібна, а чи вдасться нам зробити те, що ми собі, замислили що ми собі напланували. Але, Завдяки ентузіазму, you, завдяки наполегливості, це so вдало Отже, я так розумію, що це була так, така суміш шалена адреналіну і uh, надії. Uh, uh, надії. Uh, uh, uh, і вам uh, пощастило, що uh, був uh, надійний uh, партнер, uh, партнер uh, з яким ви могли працювати uh, разом. Uh, uh, uh, так, uh, так, uh, так, так воно й було. Іноді саме це й допомагає. Пристрасть, надія на те, що складні часи минуть і прийде більш успішний момент, допомагають. І крім того, встановлювати реалістичні очікування, це дуже важливо. Як ви вимірюєте свій успіх, порівнюючи щоденні результати, не завжди дозволяє, ви не завжди можете оцінити, чи рухуєтеся ви вперед, чи ні. А от порівнювати з тим, що було рік тому, два, от тоді вже ви побачите більш об'єктивний результат. Дуже дякую. Може... Можна порівнюватися з колегами-юристами, які вже заробляють, а ви все ще тільки бізнес будуєте. Ми там багато всього може бути. Добре, дякую. Оля, будь ласка. Брюс, Юзан, дякую за цю зустріч надзвичайно цікаву. В мене таке запитання. Я вражена кількістю медіаторів, з якими ви співпрацюєте. Була названа цифра 10 тисяч, 18 тисяч медіацій. В Україні зараз медіація дуже розвивається, і нас всіх турбує питання якості послуги. Як ви долаєте цей виклик? Така велика, велика кількість медіаторів, велика кількість медіацій. Як ви це ну, контролюєте, якщо можна так сказати? Як ви опікуєтесь якістю? І хто може стати медіатором вашої академії? Чи обов'язково… Саме той, хто пройшов вашу школу, так, чи є якісь додаткові вимоги до них? Ну, це дуже цікаво. Дякую наразі за можливість задати запитання і за відповідь. Тут, wow. тут, тут питання дуже-дуже-дуже... Розумне, актуальне. В першу чергу, необхідно завжди фокусуватися на якісному процесі навчання медіації. І якість медіації залежить від того, від якості навчання. І тут є багато ризиків на шляху кар'єри медіатора. На жаль, багато курсів з медіації пропонують ті, хто не мають фокусуватися практичного досвіду у uh, практичній медіації. Вони пройшли якусь теоретичну підготовку і одразу пропонують uh, тренінги. Отже, ось це одразу uh, червоний флаг. Саме навчання або тренінг, uh, який обсяг має бути, 40 годин, 100 годин, чи навіть більше, це також... Uh, Питання важливе, але воно заслуговує на окреме обговорення. Якщо говорити про стандарти, я б е, виставив вимоги щорічного, щорічної перепідготовки, е, для того, і також я б встановив якості вимоги або критерії, е, проходження психотерапевтичної практики для того, щоб насправді надавати якісні послуги медіації. Таким чином, навчання медіації – це незупинний процес, так би мовити. І я схиляюся до того, що вчитися, ми не можемо дозволити собі зупинитися, навчатися медіації. Якщо у вас є позитивний досвід у медіації, це означає, що ви постійно повинні, повертаєтеся циклічно до, до навчання. У мене в моїх курсах ми пропонуємо такий інструмент, як трикутник задоволення. Він рівносторонній цей трикутник, одна сторона вимірює психологічне задоволення, інша сторона задоволення від процесу в медіації, наскільки вони були задіяні, наскільки це був рівноправний процес, і третя показує задоволення результатом процесу медіації. Ми бачимо із досліджень, що якщо принаймні дві сторони, цього трикутника задоволення відмічені позитивно, то люди будуть повертатися до вас, будуть повертатися до процесу медіації. І таким чином ми можемо відстежувати, тримати руку на пульсі успішності своєї медіації. Ми не можемо гарантувати результат, це зрозуміло, але ми можемо зробити все можливе для того, щоб якість медіації була найвищою. Ми можемо орієнтуватися на людей, на процес. І на результат. Один із викликів, який я бачу протягом всього е, свого життя, це те, що я сказав, схоже на сизифів труд, коли він викочує ось цей камінь нагору. Для мене це те саме, що я роблю... Коли я пояснюю людям, які навчаються медіації в Америці, що процес медіації не полягає лише у тому, щоб отримати ось цю угоду, підписану в кінці. Ні щоб просто виставити зроблено, досягли результати. Саме тому ми так багато часю, часу разом із Сюзан і нашими колегами в Академії присвячуємо поясненню, що всі ці три сторони дуже важливі. У нас зараз є унікальна можливість фактичностю, впливати на процес формування культури медіації в наших країнах, формувати е, процес і образ професії, і е, процес медіації. Якщо правильно все проводиться відповідно до стандартів, то буде належний результат. Ми не хочемо, щоб побачити е, такі... Такий підхід, в якому фокусуються всі медіатори лише на результаті і закривають очі на решту два, дві сторони цього трикутника, розумієте? Брюс, я хочу дуже всім надати слово, але, але як, процедурний маршал, егоїстичний дуже. А медіатори, які працюють в вашій організації, я думаю, що Ольга про це запитувала, як ви контролюєте якість їхніх медіацій, да, Оля, це про це було? В тому числі, але ну Брюс відповів велику частину. Ну, достатньо, достатньо цього, так? Добре, Доброго. дякую дуже. Тоді у нас Ірина. Ірина, будь ласка, ваше запитання. Добрий день. В першу чергу дякую за ваш досвід, за те, що розповіли дуже цінно. А питання таке: в яких випадках, враховуючи ваш досвід, немає сенсу, коли медіація не працює? Коли не має сенсу використовувати цей інструмент. Гарне запитання, дякую. Медіація не працює в таких дуже окремих випадках. Їх небагато. Існують певні ситуації, коли конфліктуючі сторони потребують правового визначення, так би мовити, може, прописаного рішення, яке б допомогло їм зорієнтуватися майбутні. Саме тому у нас серед медіаторів є судді. Я говорю правникам, що модіація, е, вона... І базується на тому, що правові аспекти медіаційного процесу мають бути визначені. Це означає, що справи, в які, які, які не вдалося врегулювати на, першому, на першій інстанції, наприклад, у мене зараз в офісі розкладено матеріали з 50 справ. Це ті спори, які я розпочав, в яких я розпочав медіацію і вони не завершилися за один день. І сторони цінують цей процес в достатньому ступені, щоб вони надіслали мені запит на продовження, що вони хочуть мені допомогти їм продовжити цей процес. І ми продовжуємо цей процес до тих пір, поки не досягнемо успіху, або якщо ми не скажемо, що ні, все, тут вже нічого не можна зробити, тоді передаємо справу до суду success rates. Я не зациклююся на uh, статистичних результатах наших, на, нашого процесу. Uh, мені дуже важливо, щоб, щоб конфлікт був завершений у спосіб, коли люди можуть відновити uh, свої стосунки у тому ступені, в якому це можливо, звичайно. Я не хочу ставити питання так, що все або нічого. Питання має звучати так, скільки разів uh, вам вдавалося регулювати конфлікт у такий спосіб, коли він завершувався на цьому і не повертався до суду. І я маю відповісти, що у, більшості від, у переважній більшості від випадків саме так ми і завершували наші медіаційні процеси і справи. Але цей процес, він такий тривалий. Дуже важливо бути досвідченим, умілим для того, достатність, в достатньому ступені, щоб побачити, що потрібно саме людям, щоб вони були задоволені і побачили, що це завершено. Дякую, much. дякую, а, дуже дякую. Так, пані Канюль Гасанова, у вас запитання. Так, здиву вам, пані Гвино, Можна я англійською одразу, щоб зекономити час? Я просто хочу розкитати про ек... цей психологічний аспект. Можна так англійською одразу? Окей. Yep. Брюс, дуже дякую за те, що поділилися з нами своїм досвідом. Я е, бачила багато процесів медіації, в тому числі в комерційному провадженні і в, в, в, в юрисдикції. І мені дуже цікаво подивитися на внутрішні інтереси сторін. І моє питання пов'язано із тим, наскільки важливо бути психологом в процесі медіації. І всі правники або юрисконсультанти, вони фокусуються в головном, головним чином на тому, щоб поставити правильне запитання в правильний момент. І працюють уже з цим. Але вони дуже часто упускають емоції, і саме це підриває можливість відно відновлення е, позитивних стосунків між сторонами на майбутнє. Отже, е, який процент психологічних знань має складати процес, має входити до процесу медіації? Дякую. Це, насправді, одна із найцікавіших для мене тем, і я сподіваюся, що у нас ще буде можливість поговорити про це. Перше, по-перше, я хочу сказати, що... Психологічна освіта не є обов'язковою для того, щоб працювати медіатором. Але необхідно добре розумітися на емоціях людини, необхідно розуміти якусь базову нейробіологію, психологію, як вони взаємопов'язані, як формується сприйняття середовища і як середовище впливає на наше прийняття рішень. І тут я можу вам запропонувати такий невеличкий приклад і тизер на майбутнє. Один із найбільших прогресів медіації останніх багатьох років, я б сказав, це визнання ролі емоцій в процесі медіації і здатність, напряму звертатися до емоцій, і також більш глибокий погляд на рівень нейробіології, що стоїть за емоціями. Ми знаємо, що, знаємо, що жодної думки не існує без емоційного компоненту. І це стосується всіх наших досвідів. Можливо, ви щось когнитивно можете пригадати, лише в тому випадку, коли воно зав'язано зав на емо, такі великі потужні емоції. Може, якась вечірка, може... І це можуть бути як позитивні, так і негативні емоції, але найшвидше ви будете пам'ятати лише те, що зав'язано на емоції. І коли ми розглядаємо історію розвитку медіації, ми, ми бачимо, як поступово емоції займали все більшу площу у процесах медіації. 30 років тому, коли я починав, ми на, на емоції майже не звертали уваги, але поступово ми зрозуміли, наскільки це важливо і як необхідно е, поважати е, ось ці справжні емоції, які завжди виникають в конфлікті. Вони відіграють центральну роль. В будь-якому конфлікті. Не потрібно бути психологом. Минулого тижня, коли я виступав і говорив про різні когнітивні викривлення, прийметься емоційні викривлення, сприйняття і мислення, як працюють наші, наше мислення, наш мозок, як він працює і Існують також такі викривлення емоцій, та? і ми, як медіатори, маємо бути о, обізнаними про ці викривлення, про ці системні помилки нашого мислення і емоційних процесів, для того, щоб ми могли регулювати ось ці стосунки всередині конфлікту. Іноді це всі, ці всі емоційні компоненти, психологічні, вони виходять за рамки юридичних аспектів і фактичних навіть. Тому медіатор, медіатор повинен бути в змозі надати таку підтримку емоційну і психологічну. Як побачити цю системну помилку, як переформулювати ситуацію в інший спосіб? Для цього потрібно бути навченим належним чином. Ставити правильні питання і вибирати час питань, цього, звичайно, недостатньо, без врахування емоцій. Це все відбувається одночасно. Ось, ось цей комплекс і є якраз основою професійного медіатора. Дякую за такий прекрасний розгорнутий, розгорнутий відповіді. Дякую за цікаве запитання. Дякую. А, Брюс, а питання таке. Я знаю, що зараз в світі дуже поширюється тема обов'язкової медіації, mandatory mediation, а, ваше ставлення, тому що це може бути кроком в розвитку культури медіації, коли люди ще не знають її цінність. Як, як ви більш схильні, що це добре чи це зло, якщо так можна позапитати? На мій погляд, в багатьох країнах, де ми з Сюзан працювали і з якими ми працювали, і ми можемо їх охарактеризувати як централізована система розвитку медіації, коли медіація розвивається з гори донизу, про просувається, так би мовити. Суди вимагають, щоб був якийсь обов'язковий процес медіації. Можливо, це найшвидший спосіб розвитку розуміння, що таке медіація серед загальної спільноти. Я не можу зневажати розвитку Ролі такого підходу, централізованого з гори донизу. Так? Це, безумовно, відіграє свої, свою роль. Але в США я от можу вам описати таку ситуацію. Коли я вийшов із юридичної фірми і не існувало медіації в комерційному сенсі, мій первинний бізнес-план е – я собі так намітив, що 10 років мені знадобиться для того, щоб судова система прокинулася і усвідомила важливість медіації. Насправді, знадобилося його 5-6 років. Так розвивалася культура медіації, що ми кожного дня працювали з окремими клієнтами, ми намагалися продати послуги медіації її споживачам у вигляді окремих людей або компаній ми розвивали цю культуру знизу догори, тобто децентралізовано. У нас не було урядової політики, яка спускала цю обов'язкову медіацію згори донизу. І звичайно, ось ті країни, в яких ця обов'язкова медіація існує, вони мають таку перевагу. Тому я думаю, що тут так, так, ми маємо бути виваженими. Одна з ключових характеристик медиації, як я вже казав, це self-determination. Uh просування права, захист права на самовизначення. Будь-хто, хто є потенційним клієнтом на медіації, має сам визначитися, чи хоче він медіації, чи ні. Не можна е примусово заставляти людину брати участь в медіації. Я, е я думаю, що при примус до медіації підриває саму ідею медіації. Розуміло, дякую. А ще є запитання? Дуже цікаво. Дискусію було б зробити, у нас просто немає можливості, тому що тут різні аспекти є. А, так, хто хоче запитати ще? Тут а, Брюса і Сюзан, дуже дякую за… I'm having за... a hard time hearing the translation. It's very soft. The translation is very soft. Better. Okay. Yes, right there. And yeah. Much я хотіла, я я хотіла сказати, що в чаті дякую Сюзан і Брюсу за підтримку, всі проекти, які для України проводяться, дуже велике дякуємо. Е, uh, Сюзан в чаті може прочитати це. А, uh, давайте останні запитання. А, uh, Канюль, ви um, хотіли Канюль хотіла сказати. Okay. Uh, thank you. I have uh, the second question. Так, так, дякую course, за надану можливість the the and поставити and друге and питання. А звичайно, ми чули про помирення, про фасилітацію процесу. А мене питання, а яким чином пояснити різницю між цими двома підклетками? Насправді я б дуже обережно поводився і використовував взагалі термін примирення, тому що насправді ми не робимо, ми, наша мета-не є примирення, і ми не займаємося примиренням. Насправді, в деяких країнах, коли починається розвиток медіації, проводяться певні паралелі uh, uh, між uh, протестом медіації uh, um, та протестом примирення, тому що медіація допомагає в окремих ситуаціях знизити градус, так би мовити, і уникнути агресивного конфлікту. Раніше, коли медіація знаходилася на такому початковому, початковому стані, коли я надавав послуги медіації в США, в різних частинах країни, дуже часто люди плутали примирення та а, а, але насправді, як я вже зазначав, ці процеси не є тотожними, так само як медіацію не можна путати із а, вирішенням спору в арбітражі, тому що так, певною мірою, певні риси спільні є, але по суті це різне, різні речі. Дуже дякую за відповідь, Брюса. А, питання в чаті, а, чи Брюс практикує медіація плюс арбітраж, медарб? Якщо коротко, коли цього неможливо уникнути, я виступаю в ролі арбітра. Але дуже багато медіаторів не беруть на себе роль арбітра, тому що це зовсім інше... Навички. Uh, близько 70% моїх колег, а медіаторів – це колишні судді, судді відставки відставці, і, відповідно, вони мають достатні знання та навички для того, щоб виступати в ролі арбітрів, але я ніколи не втомлюємося нагадувати собі, що все ж таки арбітраж і медіація – це різні речі. І тому я намагаюся за будь-яку ціну, все ж таки, уникнути поєднання арбітражу та медіації. Адже арбітраж – це все ж таки більш така проактивна роль, коли людина бере на себе роль роль ролі але не можу сказати, що таке явище поєднання медіації та арбитражу є чимось незвичним, скажімо, для Сполучених Штатів Америки, тому що дуже багато медіаторів теж таки є не лише медіаторами, а продовжують працювати як юристи, наприклад. Uh, тому вони відповідно say, відповідно вони можуть залучатися до такої діяльності. А дозвольте мені провести паралель, яка допоможе, можливо, зрозуміти, чому я особисто не дуже прихильно ставлюся до поєднання цих двох видів діяльності. Коли ви сідаєте в літак і ви знаєте, що за штурвалом знаходиться дозвідчений пілот, вам вже не хочете, щоб він вийшов і сказав, «Ви знаєте, я сьогодні, я взагалі пілот, але я сьогодні буду також забезпечувати ваш комфорт та добробут». На борту. Тобто, кожен повинен виконувати свою роботу, і саме на це очікують від будь-якого гарного і досвідченого професіонала ті люди, які звертаються за його послугами. Дякую, Брюс. Я дивлюся, що дуже мало часу залишається. Ну, по-перше, дуже багато подяк в чаті за дуже хороший курс. Тобто люди навчаються, подобається, І за те, що є можливість сьогодні прийти і виступати. Дуже багато хто казав, що дуже цінна інформація йде. Дякую вам дуже. Якщо можна за одну хвилину, будь ласка, улюблений кейс. Або кейс, який я буду пам'ятати все життя? Нелегке питання. Багато-багато років тому я. Виступав медіатором у справі, коли людина отримала жахливі опіки через те, що сталася ця помилка, і людина відкрила там замовлення, і. Власна отримала ці опіки, хоча цього не мало статися, і людина пережила кілька десятків операцій. І пам'ятаю, ми зустрілися з цим чоловіком з його юристом. Чоловік поводився досить спокійно, навіть так, більше мовчав, можливо, через те, що 70% його тіла зазнали опіки, і коли він враз Врешті-решт, взяв слово, він казав, знаєте, пан Едвардс, що найстрашніші в цій ситуації, то до мене більше ніхто не може доторкнутися, і я пам'ятаю, як мене це вразило. І, власне, я додав послуги в медіації в цій справі і на тому боїться, але через кілька років я зустрівся з юристом, який представляв інтереси цього чоловіка з жахливими опіками. А він нагадав мені про себе, про цю ситуацію, про свого клієнта. Я спитав, а як справи у, у вашого колишнього клієнта. І юрист сказав мені, знаєте, непогано, він живе на фермі, веде господарство. у нього навіть є дівчина, і він зовсім непогано себе почуває. І, знаєте, я запам'ятав цю справу, тому що вона... Є відтвердженням того, що world, навіть в найтемніших часів, навіть, в найсклад... навіть у найскладніших ситуаціях завжди є вихід і завжди є надія на краще і світліше майбутнє. Я дуже вдячна, Луїза. Я думаю, що від від себе, від вас я можу сказати, що це дуже таке символічне і дуже хороше закінчення сьогоднішньої зустрічі. А, є ще питання щодо етики, я не знаю, чи в нас є час, насправді домовленість була на півтори години. Я розумію, що всі питання не задані, у мене у самої дуже багато запитань. От, я себе так стримувала, щоб не взяти. Да. Тому а, я думаю, у нас буде ще багато інших зустрічей. Прибережіть свої запитання для інших медіаторів. А, а ще коли буде такий прямий ефір? Не знаю, тому що ми домовлялися дуже-дуже. Галіна, у нас квітні наступний захід, тобто кожного, кожні два місяці буде наступний захід. Наступний я, я мало на увазі, що з Брюсом, я не знаю, коли можна ще. <сум> От. А взагалі наступний будуть. Ми з... Сюзан зробила все для того, щоб прийшли найкращі. Сюзан, дуже дякую. Тому що роль Сюзан просто неоціненна, Те, що вона на себе взяла, це просто, я не знаю, це, це просто героїзм. А, тому а, слідкуйте за новинами. А, наступна а, подія у нас у квітні. Луїза, ми знаємо, про що там буде? Про травму, здається, так? Да? Ні, наступна в нас а, а, а, да, да, да. Коротше, ми гарантуємо, що... Ми буде будемо... Супер. Так, yeah. да, вважайте, що це інтрига, да? прийдуть найкращі. Тому слідкуйте, будуть інформація на проєкті «Консент», буде інформація на Українському центрі медіації. Сьозан Брюс, дуже багато в чаті і в особистих повідомленнях дуже велике подяка за сьогодні. І я думаю, що це також до питання натхнення, що надихає. Да? Тому ви кинули зернятко? а воно виросте у багатьох людей, в їхніх судьбах, в їхніх долях, в їхніх бізнесах, в їхніх сподіваннях, бажанні жити і боротися. Тому дуже-дуже дякуємо вам. І Ми хочемо вам побажати дуже великого особистого щастя, щоб у вас завжди був ресурс на все те, що ви робите, і щоб щастя завжди було з нами. Якщо у нас є багато, ми щасливі, то всі інші також щасливі. І дякуємо всім, хто підтримує нас і вас. І я думаю, що це не остання зустріч наша. Добре, дуже дякую. І ще, і ще, і ще дякуємо нашим перекладачам, які дозволили сьогодні, проти, ну, зробили це доступним в незалежності від володіння англійською мовою для всіх українців. Дякую дуже. дуже. Дякую. Дякую. Брюс, uh, Сюзан, uh, ви хочете щось сказати на останок? Щоб завершити. Брюс, ви п'єдно, і я п'єдну, і я Мені дуже-дуже приємно було взяти участь у цьому заході, і ми готові долучатися до абсолютно всіх заходів і готові ділитися своїми знаннями. Знаєте, Jobs, я е, рица, де ти, милях,